नमस्कार हूँ कुबेर माया, मायामबाज जिला शिक्षण तालीम भवन प्रस्तावना गरीबी और अन्य परिबड़ों शिक्षण ने गंभीर रीते प्रभावित कर सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य બંનેના ના ઉદ્દેશ એ છે કે શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઘટાડવાનો દર ઓછો કરવો અને વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં પ્રવેશ મેળવે ઉપરાંત જેઓ શાળા જાય છે છતાં ગુણવત્તા વાળું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી તેની ઉપર વધુ ધ્યાન આપવું જોઈએ બે ના વર્ષમાં પંચોતેર મિલિયન બાળકો પ્રાથમિક શાળાનું શિક્ષણ મેળવી શક્યા ન शिक्षण सुधी पहचे अगत्य ना जीवन में संपूर्ण सहभागी बने शिक्षण द्वारा निर्धारित परिणाम प्राप्त करे बन महत्व धरावे तरबाद ज समस्या तरीके नहीं शिक्षण समृद्ध बना तरीके गरफ आगू फकनी अथवा संगनात्मक પરિવર્તન નથી પણ સ્પષ્ટ દર્શન વાળું આંદોલન છે માર્ગદર્શન આપવા માટે વ્યવહારિક વિચારોની સાથે સમાવેશ સિદ્ધાંતોના સમૂહ ને વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂર છે વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રશ્નોમાં निर्धारित है प तरीके शिक्षण न मूलभूत भाग पर शिक्षण नो मानव अधिकार छे, जे उच्चारण ह्यूमन राइट घोषणा पत्र कहु दिक्षण अधिक दर शिक्षण निक्षण निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षण अनिवार्यता आदर दिशा तरफ निर्देशित करम देशों जातिवादी अथवा धार्मिक ग्रंथों में सहज सहनशीलता मित्रता ने प्रोत्साहन आपसे प्रवृत्ति ने आगे त्यारीति मार्गदर्शिका सिद्धतिक शिक्षण विकल्पना राष्ट्री परिच करवा सम्मेलित शिक क्षेत्रों के राष्ट्र ने आकर्षित करने नेक्स्ट विकास ने बनावी। आ राखो। तालीम, सेवाओ रोजगार मनोरंजन तक सुधी पहच प्राप्त कर विकास કેન્દ્રીય લક્ષ્યો છે અને તે શિક્ષણ બાળકોને જ્ઞાનાત્મક ભાવાત્મક અને સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓનો સંદર્ભમાં તેમની પૂર્ણ સંભાવના સુધી પહોંચવા દેવું જોઈએ શિક્ષણના ભેદભાવમાં આંતરરાષ્ટ્રીય રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકારો સંધિઓ છે જેમાં યુનેસ્કો માત્ર પ્રતિબંધ પર જ ભાર મૂકે છે ત્યારબાદ તમામ બાળકોને તે પ્રકાર શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર છે शिक्षण समय भूमिका विषय अभ्यास कर सफल बनावा જેમ વિકલાંગ વ્યક્તિના માતા પિતા તેમના બાળકની વિકલાંગતાની ઓળખ કરે છે તે જ રીતે સમાજ પણ વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકો સમાજમાં કેટલા છે અને તેઓને જેથી વહેલાસણ ની ઓળખ થઈ જવાથી બાળકને યોગ્ય સમયે શિક્ષણ લેવા માટે શાળાએ મૂકી શકાય ત્યારબાદ બીજું વિકલાંગતા અંગે જાગૃતતા ફેલાવવી વિકલાંગની જાણકારી વગર સમાજના લોકો અને સમાજના જ લોકોને મળે તો તેઓ સમાવેશી શિક્ષણમાં વિકલાંગ બાળકોને જોડવા આગળ આવશે વિશ્વાંગતા અંગે જાગૃતિ ફેલાવા માટે સમાજ માહિતી આધારિત ચોપન્યા હોર્ડિંગ લોકલ ચેનલમાં જાહેરાત જાહેર જગ્યાએ રેલી શેર નાટકો વગેરે પ્રકારની હોય છે શ્રવણમંદ બાળકોને શ્રવણ યંત્રો દ્રષ્ટિહીન બાળકોને ચશ્મા એબેકસ કેન શારીરિક વિકલાંગો માટે વ્હીલચેર જેવા સાધનો અને ઉપકરણોની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે સમાજના લોકો આવી જુદી જુદી વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકોની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખી વખતો વખત સાધનો અને ઉપકરણો સહાયના કેમ્પનું આયોજન કરી શકે છે શિક્ષણમાં જઈ શકે છે ત્યારબાદ ચોથું વિશિષ્ટ કૌશલ્યો પ્રશિક્ષણ અપાવવું સાઈન લેંગ્વેજ અને બ્રે લિપી જેવા કૌશલ્યો વિકલાંગતાના ક્ષેત્રમાં બહુ જરૂરી છે તેથી સમાજ આવા કૌશલ્યોનું પ્રશિક્ષણ વિકલાંગ બાળકો તેના કુટુંબને અને શાળાના શિક્ષકોને આપી સમાવેશી શિક્ષણ સફળ બનાવવાનું કાર્ય કરી શકે છે ત્યારબાદ પાંચમું વ્યાવસાયિક પ્રશિક્ષણ અપાવવું સમાજના લોકો પોતાના ગામમાં કે વિસ્તારમાં રહેતા વિકલાંગ બાળકો માટે શિક્ષણની સાથે યોગ્ય વ્યવસાય પ્રશિક્ષણ આયોજન પણ કરતા રહી શકે છે જેથી બાળક યોગ્ય ઉંમરે પોતાની રસ અને રૂચિ મુજબ વ્યવસાય પસંદગી કરી તે અપનાવી શકે છે થેન્ક યુ